رسول من الله يسلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما لا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ مِنْ تحتها الانهار خالدين فيها ابدا